בפרופיל הלינקדין מופיעה שורת הידליין, תחת השם שלכם, כך שבכל פעולה שתעשו, שימכם יופיע בליווי שורה זו. שורת ההידליין היא חשובה ביותר, ولכן נצלו בחוכמה את 120 התווים העומדים לרשותכם כדי למשוך תשומת לב ולהדגיש את הערך המוסף שלכם. שימו לב שאם לא תכתבו משהו בשורת ההידליין שלכם, לינקדין יגדיר את התפקיד האחרון שלכם כברירת המחדל.